Legendy Staré Prahy Hrdě se Pražský hrad vypíná nad Prahou, vědomí si svého historického významu i rozlohy, díky níž se stal jedním z největších hradních komplexů na světě. Až budete procházet z druhého hradního nádvoří na třetí, všimněte si kamenné stěny pozůstatku dřívějších hradeb. Kdysi bývala součástí těchto hradeb i takzvaná Biskupská věž. Za vlády Rudolfa II. sloužila astronomům i astrologům k pozorování oblohy. A právě ke hvězdám se váže jedna z krásných pražských pověstí. Jednoho dne přišel k císaři mladý hvězdář a pravil, že dokáže na obloze najít věčnost. Taková myšlenka císař zaujala. Vždyť věčnost je snému stejně jako bloudů a snílků. Hvězdáře přijal do svých služeb. Každé měsíčné noci vystoupal hvězdář do věže a pozoroval oblohu. Byla-li zatažená, Zůstával doma a obklopen samotou truchlil po hvězdách. Aby přišel na jiné myšlenky, vydal se jedné podmračené noci nahradní ples. A tam, jako dvě hvězdy, zaryly se mu do srdce oči spanilé dívky. Zamiloval se hvězdář a tak se stalo, že spíše než na oblohu, hleděl omámeně do očí své milované. Jenže císař začal být netrpělivý, chtěl znát výsledky hvězdářovy práce. Předvolal si ho tedy a ptal se, zda už našel slibovanou věčnost. Bezelstně hvězdář odvětil. Našel. Věčnost není na obloze, ale v lidských srdcích a v opravdové lásce. Císař se po takové odpovědi rozlítil. V lásce pravíš. No dobře, vyzkoušíme tu tvou lásku. Teď si mým vězněm a uvidíme, jak dlouho tvá láska vydrží. Tak rozhodl císař a mladík skončil za mřížemi. Zamilovaná dívka ho s pláčem chodila každý den navštěvovat. Počase přicházela už jen obden a nakonec přestala chodit docela. Na to hvězdy nepotřebovala, aby se dozvěděla, že se zavřeným hvězdářem v životě štěstí neudělá. A tak se vdala za bohatého barona. Hvězdář zatím ve vězení chřadl a scházel, až jednoho dne vydechl naposledy. Od té doby bloudí jeho duch hradem. Prý se dodnes zjevuje tam, kde kdysi stávala biskupská věž. Jedni říkají, že hledá svou milou. Ti druzí však tvrdí, že konečně nalezl věčnost. Až půjdete někdy pražským hradem, vzpomeňte na mladíka, který bláhově uvěřil, že lidská láska je věčná. Thank you.